Είναι αυτό που λένε: συζητάνε τόσοι άνθρωποι τόσε ώρε και σε φωνάζουν να πούν τι έχει κρατήσει. <laughs> <laughs> Πανεύκολο. <laughs> Πάντω έχει πολύ ενδιαφέρον ότι φτάσαμε μία ώρα έτσι που συνήθω στα συνέδρια κουράζεται ο κόσμο να έχουμε τη μεγαλύτερη ένταση στο πάνελ, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν περιορίζεται μόνο στο προσφυγικό. Το συζητούσαμε λίγο προηγουμένω, τι κρατάμε. Εγώ έχω επιλέξει να κρατήσω μερικέ φράσει που μάζεψα από όλη την ημέρα, κοιτώντα λίγο τι σημειώσει μου στα, στα διαλύματα. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω έτσι, και αν το μοιράζονται οι φίλοι και οι φίλε που είναι εδώ μαζί μα σήμερα. Αλλά αυτό που θέβαζα ω τίτλο είναι αυτό που ακούσαμε το πρωί από τη Λάουρα. Και το λέω στα αγγλικά γιατί νομίζω είναι και ωραία διατύπωση. Sharing power to empower ourselves. Να nah μοιραζόμαστε τη δύναμη, την εξουσία για να ενδυναμώσουμε του εαυτού μα. Και αυτό νομίζω δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα τη εξουσία ή με τη συμμετοχικότητα στο τοπικό επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και με αυτά που συζητούσαμε για την ενεργειακή δημοκρατία, γενικά για τη συμμετοχή των πολιτών. Κράτησα επίσης αυτό που είπε η Ιωάννα πριν από λίγο, ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένα μονοπάτι ειρήνης, εκτός από όλα τα άλλα. Κράτησα και έχω σημειώσει με μεγάλα γράμματα τα πολύτιμα στοιχεία του κ. Κοντζαμάνη για την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού, για το προφίλ της ελληνικής υπαίθρου, για πράγματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν πάρα πολύ και να μας κινητοποιούν και επί σειρά ετών δεν κάνουν τίποτα στους αρμόδιους. Κράτησα αυτό που είπε ο Άλεξ νωρίτερα για το χωρικό σχεδιασμό και πώς αυτός πρέπει να περιλάβει και τη διαχείριση πόρων, ανθρώπων, τεχνολογικών λύσεων με στόχο οι περιφερειακές πόλεις, τα χωριά, οι μικρότερες ενότητες να γίνουν πιο ανεξάρτητες. Συγκρατώ όλα αυτά που μας είπε η Καρολίνα για τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως για την Ελλάδα, πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, στα services of general interest. Αυτό που είπε η Αλής, ότι με πλήρη και ξεκάθαρη ενημέρωση και επικοινωνία μόνο μπορούν να πιστούν οι πολίτε να γίνουν μέρο τη μετάβαση, αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε φορά που υπάρχει κάποια προσπάθεια μετάβαση. Το δικαίωμα στην πόλη για το σχεδιασμό του χώρου πώς διαμορφώνει ένα πολιτισμικό προϊόν. Το βρίσκω πολύ ωραία διατύπωση, πολύ εύστοχη. Δηλαδή, έτσι όπως σχεδιάζουμε το χώρο, καθορίζουμε τις ζωές μας. Καθορίζουμε τις ζωές μας, τις ζωές των άλλων και πολλές φορές τους καταδικάζουμε σε μια ζωή ε, που τους αφαιρεί την πρόσβαση σε μια σειρά από βασικά πράγματα. Κρατάω αυτό που είπε η Ελένη τώρα. Ότι η συμμετοχή στο σχεδιασμό του χώρου δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά παράγει και καλύτερα αποτελέσματα, και ότι οριμάζουν οι συνθήκες για να εμβαθύνουμε τη δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να μην κρατήσω, γιατί το είπαμε το ξαναείπαμε, όλο αυτό το ζήτημα που έθεσε και ο Λευτέρη και ο κ. Δανηλίδης για το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουμε συμπεριληπτικέ κοινωνίε, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο είναι χαρακτηριστικό για ό,τι ζούμε στην Ελλάδα, αυτή η φράση. «Φεύγει ο Δήμαρχος, φεύγει η Βούληση». Πάρα πολύ προβληματικό, <laughs> αν θέλετε, γενικά για τη δημοκρατία μας. Και, επίσης, κρατάω αυτό που είπε η Ελένη, δεν είναι όλα τα θέματα για bottom-up. Ξεκινήσαμε έτσι το πρωί, ενσυνείδητα, για το ριζοσπαστικό δημοτισμό. Μιλήσαμε πολύ για τον bottom-up, μιλήσαμε πολύ για το πώ τα κινήματα, για το πώς... Οι εκφράσει των πολιτών, κάθε είδους, μπορούν να είναι stakeholders, αλλά δεν είναι όλα για bottom-up. Και έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί το top-down στην Ελλάδα δεν λειτουργεί πολύ καλά. Καθόλου καλά, για την ακρίβεια. Και σίγουρα κρατάω σε αίσθηση ότι είχαμε συζήτηση. Είχαμε αυτό που λένε controversy, δεν συμφωνήσαμε πολύ. Διαφωνήσαμε σε αρκετά θέματα, είχαμε ένταση και σε πολλά θέματα διαπιστώσαμε ότι είμαστε ακόμα σε ένα άγουρο στάδιο στο χάσμα, πώληση, πέθρου, αλλά ακόμη και σε αυτά τα τελευταία ζητήματα που συζητούσαμε. Επομένως, είναι και δική μα ευθύνη να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρισκόμαστε σύντομα, πιο συχνά, σε διαφορετικά πλαίσια, με διαφορετικά φορμάτ και να προσπαθήσουμε να οριμάσουμε τις συνθήκες γρήγορα προ μια κατεύθυνση που νομίζω ότι τουλάχιστον όσους και όσες είμαστε εδώ μας εκφράζει για τα καλά. Αυτά κρατάω σε επίπεδο περιεχομένου. Τι άλλο να πούμε παραπάνω από αυτό. Μόνο θα προσθέσω ότι και εγώ από την Λάουρα κράτησα τη λέξη ισορροπία mm -hmm. και το πόσο έδωσε το στίγμα ότι πρέπει να μάθει να ισορροπεί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ριζοσπαστικό, στο παλιό και το καινούριο. Και πόσο είδαμε από όλου πόσο πρέπει να μεγαλώσει, την ανάγκη που μάλλον έχουμε όλοι, να μεγαλώσουν οι δυνατότητε των Δήμων. Πλέον να μιλάμε σε ένα πιο υπερτοπικό επίπεδο και να ανακαλύψουμε το κομμάτι αυτό. Και τέλος, αυτό που είπε λίγο η Ελίτα και θα κλείσω αυτό, πρέπει να βρούμε και εμείς νέους τρόπους να αντιδρούμε mm. και να, να, να έχουμε ένα μέρος σε αυτό το διάλογο, παρά να τον κοιτάμε τρομαγμένοι, γιατί όντω αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν γρήγορα και πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτόν. Και σε κάθε συνέδριο, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το τελευταίο κομμάτι, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, των ευχαριστειών. Γιατί αυτό που είδατε σήμερα, είναι κάτι που μας κράτησε έτσι ξάγρυπνους, απασχολημένους, δεν ξέρω πώς αλλιώ να το πω, για πάρα πολλού μήνε. Και έγινε έτσι εφικτό, κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, επειδή ακριβώ συνεργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από πολλά διαφορετικά πόστα και με πολύ ειλικρίνεια και αγάπη θέλω να του ευχαριστήσω. Οπότε ξεκινάμε από του και τι ομιλήτριέ μα. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που κάνατε το ταξίδι. Ήρθατε εδώ και κάναμε μία ένα συνέδριο διαζώσει εντελώς και μέσα σε αυτή την αίθουσα και στο φουαγιέ έξω στα διαλύματα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ και θα σας ξανασυναντήσουμε σύντομα, εσένα, για το συντονισμό που άντεξες τόσε ώρες εδώ πάνω με καθαρό μυαλό να κάνεις ερωτήσεις και ενεπομένεις και τα SMS που σου στείλουν εκεί επίμονα. Εσάς όλους που παρακολουθήσατε διαζώσεις, που σεβαστήκατε και τις αποστάσεις και τις μάσκες, που ταξιδέψατε πολύ από εσά για να έρθετε εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης. Αυτό οφείλω να το πω, γιατί εξ αρχής ήταν πολύ απλή η συνεννόηση μαζί τους. Τους τεχνικούς μας, τη διερμηνία, αγώνας όλη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη φωτοομάδα και το Στέρριο που τρέχουν γύρω-γύρω όλη μέρα με μια φωτογραφική μηχανή και μια βιντεοκάμερα. Οπότε θα φροντίσουν να έχουμε πολύ υλικό και μετά από αυτή τη μέρα και μετά την αυριανή ημέρα, γιατί σα θέλουμε και αύριο μαζί μα όλη την πόλη. Οπότε γυρίστε μια σελίδα στο πρόγραμμά σα να δείτε πού θα μα βρείτε αύριο. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη και όλη τη θετική ενέργεια που έφεραν οι συνάδελφοί μα από το δρυμα Χάινριχ Μπέλ από πάρα πολλέ χώρε. Δεν το θεωρώ αυτονόητο, οπότε του οφείλω να μεγάλο ευχαριστώ. Από το Βερολίνο, από το Βελιγράδι, από το Σαράγιο, από τη Βαρσοβία, έκαναν αυτό που είδατε σήμερα ένα ακόμη πιο διεθνέ event και του ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Χαίρομαι που η προκάτοχό μου, η Όλγα Εδρό, είναι εδώ και είναι εδώ μαζί μα όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το τέλο. Είμαστε πολύ τυχεροί που είναι μαζί μα και ηθικά και από κάθε άποψη. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ τυχεροί, το λέω με όλη μου την καρδιά, που για να κάνουμε αυτό το συνέδριο είχαμε συνοδοιπόρο μα με πολλού τρόπου στη συμβολή. Εύχομαι όλε οι επαγγελματικέ συνεργασίε να ήταν όπω η συνεργασία που είχαμε με τη συμβολή. Μα βοήθησαν σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε και το feedback που πήραμε για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν το συνέδριο. Ένα μεγάλο μέρο ανήκει και σε αυτού. Οπότε του ευχαριστώ. Και last but not least. Όσο πιο κυριολεκτικά μπορώ να το πω, πρέπει να ευχαριστήσω την ομάδα μας, την ομάδα στο Ίδρυμα Μπέλ. Και θέλω να τους καλέσω και να τις καλέσω όλους εδώ, για να τους δείτε, για να τους εντοπίσετε και στο προσκήνιο, γιατί τους είδατε πολύ στο παρασκήνιο σήμερα. Οπότε να έρθουν όλοι και όλες επάνω, να έρθουν δηλαδή η Αγάπη Τσαμπάζικ, η Κικινέ Ταξά, η Νέντα Νοραϊκία, ο Βασίλης Πάγκαλος, ο Γιώργος Μελισουργός, ο Ευάγγελο Αστηράκάκης Ασλάνης και ο Σάκης Εραφήμ. Yeah. Γιατί αυτοί είμαστε, έτσι σε πλήρη σύνθεση για να μας δείτε πώς μοιάζουμε όλοι μαζί ως γραφείο. Στην πορεία είχαμε και την Κορίνα Κανιστρά, η οποία μας άφησε δυστυχώ για τη Γαλλία, αλλά μα βοήθησε για να το στήσουμε όλο αυτό. Ε, και θέλω να πω ότι η δουλειά που έγινε από όλους ήταν συγκλονιστική. Γιατί όταν εγώ πήγα και τους είπα το φθινόπωρο, «Παιδιά, για τα δέκα χρόνια θα κάνουμε κάτι ίσως διήμερο, τρίμερο, θα κάνουμε πολλά πράγματα». Λίγο τρόμαξαν. Αλλά τελικά εκείνοι ήταν που τράβηξαν μπροστά αυτή την ιδέα και το πήγαν πολλά βήματα παραπέρα. Οπότε... Του οφείλω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και του βγάζω το καπέλο. Αν φορούσα, θα το έβγαζα. Οπότε του το βγάζω μόνο έτσι, κάνοντα την κίνηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και δεν σταματάμε εδώ. Σταματάμε για σήμερα. Θα πάρουμε μία ανάσα και θα σα συναντήσουμε αύριο από το πρωί στι 9 μέχρι τι 11 ή και όσο πάμε από το βαρδάρι μέχρι τον Κέτε, Δηλαδή σε λίγο πολύ σε ολόκληρη την πόλη. 10 event για τα 10 χρόνια μα. Οπότε. Ξεφυλίστε το πρόγραμμα και ελάτε γιατί το έχουμε κάνει με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα.